Hau, Jonda. Donostiko Ingenieritza Informatikako ikaslea. Zer bat mugik horera gure bizitzan zehar. Eta ze urte gutxi daramaten gure artean. Joneen mugiak urte bete-bete du. Eta badirudi, motet di, di Abio dora hontaz esperturik, iPhone berri bat erosi dugu. Baina mugkor berri bakoitzeko, Hongoko <teish> koltan meategietan keundaakakartsona daude gure mugkorretako mineral preziat dugorten. <tipa> mine in the East of Congo these men work so that we can make calls and Izan Smart John, ez erosien beste mugikortz. Arctic Republic of Congo is the world's second largest supplier of this rare mineral. Jon lanean dabil, bere adimen artifizial berrian, teklatua eten kolpatuz. Bazkatzeko ordua iritsi da eta jantok joateko momentua. Bazkal orstean jarraiteko duion lanean, beraz ordenagailua dagoen bezala auzten. Zortarako itzali. Gero piztutzeak lan handia dakarta. Baina ordena honek, nare hon bat ditu Jon bazkatzeko dagoen bitartean. Tabera bera bezala, enpresako beste berreun lan ginen ordenagailuak. Izan Esmart John, itzali ordenagailua eta aurrezko irureun batio.